عدد كبير من البنات كيرغبوا مواصلة دراستهم في الخارج باش نشارككم تجربتي الخاصة وفي نفس الوقت نجاوب على تساؤلات عدد كبير منكم غادي نخصص هذه الحلقة من سلسلة علاش لا لهذا الموضوع دبا كنعوجد واحد لابوستي بريزونطاسيون اداليا واحد ليكول باش نحاول نهضر مع لي ونشجعهم باش يمشيوا يديروا ان اكسبيريونس في ف لاترانج chaque fois بحال هكا <سؤال> كلا هذه الصوره هذه كيبان لك أم... لا بتيت سايوري ودرت بحالها من مشات الفوشيمي ناري هادو صحبتي كانوا كيقراو معايا في لي شونج هذه الصوره هذه مشي دغيزي ان غيشا فان بلوتو ان مايكو دا سي دو غيون هذا من اكبر لي فستيفال اللي كاينين في الجابون وهاد الناس هادو كانوا في كانوا في الهوستيل اللي كنت كنمشي ليه في كيوتو كنت شريت كيمونو هما اللي لبسوه ليا Hadi, il y a ouais tu vois les cherry blossoms, les fleurs de cerisier. Quand tu détales le parc de Nagoya, le blossom festival, ça te fait vraiment de très très beaux souvenirs. Hada en fait, on a laissé, on souvenir de sur le Fujisan. On peut, quand on quitte chaque station, tu as un stamp, genre uh, un petit tampon, haka, pas haka, passeport annulé. جلي قاعدة في سوفنير حيث الفيزا ديال في جابون هادي ليا نوريكو بو نوريكو نقترحوا بعض الطلبة باش نقدم تجربتي ونجاوب على أسئلة ديالهم في هاد في ودي رسمي ما تردد ولو دقيقه وصراحه حاول دائما نستجيب الفرص اللي يمكنني من تحفيز الطلبه باش يعيشوا هذه التجربه que j'avais fait toute seule c'était ça c'était avec l'échange et depuis parce que j'ai adoré في الخارج عندها بزاف ديال النقاط الايجابيه على المستوى الشخصي والمهني كذلك حيت <مت60> تعلموا الاعتماد على النفس القدرات اللغويه إضافة إلى البعد الدولي اللي يقيم المسار الدراسي وكي يساعد أكيد فولو شتقشو كان لقاء شيق الأسئلة كانت في محلها؟ وخذيت ربما منهم ما عطيت. جايب على التواصل الاجتماعي اللي مخوفني على عائلتي على صحابي وخا خا خا هي لا اللي في كتقراي. دوماج ما غير حيت خفتي. خاصك تفهمي بانه كاملين ما باغين غير الخير إلا <سؤال> قنعتيهم قلت لهم بانه هذا الشيء غادي يكون بينيفيك بالنسبه لك في الكاريير ديالك في ليكسبيريونس ديالك في القرايه ديالك في بزاف تاع الحوايج غادي يكونوا من مراك وغادي يدعموك ولكن عاوتاني خصك تحاولي بالنسبه لهم زعما تعطيهم غير شويه ديال دو دو يشوفوك بانك راه كدبري راسك راه كتقدري فلوسك بوحدك راه كنتي كتعرفي فريمون تو صراحه فرحت بزاف حيت درت هاد الانترفونسيون مع لي ستودون اجبني كيفاش تجاوبوا مع الموضوع وعجبني بزاف حيت طرحوا كاع دوك التخوفات ديالهم انتوما ماكرهتش الا كنتو عشتو هاد ليكسبيريونس هادي تبارطاجوها معنا وديروا عليها الهاشتاغ علىش لا ساديه بروت كنصاتى نشوفها ونبارطاجيها اه وي وما تنسوش يلا بغيتو تتابعوا كاع الحلقات ديال البرنامج على سلا تقدروا تشوفوهم شوغ لا بلاتفورم سادين ستوديوز باي باي